जारी तब सी बाजूम पड़ी बाजू डी बाजु संवेदनशील संशोधन डाबोड़ी हो तो तेज जीवशो आसनों मा के सूर्य नमस्कार शारीरिक रीते ऊर्जा संदर्भिक रीते જમણી બાજુ એ વધારે સ્થિર બાજુ હોય છે સ્થિરતાની સાથે સ્થૂળતા પણ આવે છે તે એક અનિવાર્ય પરિબળ છે જે કંઈ સ્થિર છે તે સ્થૂળ પણ હશે જ તમારી જાતને ખૂબ તરલ બનાવવા સાથે સાથે સ્થિર પણ હોવું તે કામ માંગી લે છે અને આ કારણે જ योगीयो पारा जमणी बाजू स्थिर हो, हो शारीक रीते जो ते शरीर शुरुआत करो શારીરિક રીતે ડાબી બાજુ થોડી વધારે નાજુક હોય છે કારણ કે ડાબી બાજુ જેના શારીરિક વિજ્ઞાનમાં ઘણા સ્તરનું મહત્વ હોય છે ફક્ત લોહીને ધકેલવાનું નહીં તેનું ઘણા સ્તર પર મહત્વ હોય છે અને તમે તે બાજુ શરૂઆત નથી કરતા ભારતમાં अम्म कहलुम सवारो तमी बाजु बाजूल नुकसान पहुंचाड़ी सको ते हमेशा जमी तरफ फरोह पर नोटा नो, भाग ना जमीन नो जत्थो मोटा भागे उत्तर गोलार्ध में અને મનુષ્યો છે એટલા માટે હંમેશા જમણી બાજુ તો તરત જ ઓસ્ટ્રેલિયાના લોકો આ પ્રશ્ન પૂછશે શું મારે ડાબી બાજુ શરૂ કરવાનું ના તમે ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યા છો ફક્ત એ કારણે તમારે એ ચાલુ રાખવાની જરૂર નથી તમારે જમણી બાજુથી જ શરૂ કરવું જોઈએ કારણ કે શારીરિક રીતે તે એ રીતે છે માનસિક રીતે છે એ રીતે સ્થિર હોય છે ડાબી બાજુ વધુ નબળી હોય છે એટલે હંમેશા જમણી બાજુથી ભલે તમે સવારે ઉઠો ત્યારે પણ જમણી બાજુથી પહેલી હલચલ જમણી બાજુએથી જ થવી જોઈએ ડાબી બાજુએ નહીં એવા સંશોધનો છે જે સ્પષ્ટપણે કહે છે डाबोड़ी छो जो ते सतत जमना हाथी जगह डाबा हाथ न उपयोग करो तो तेज जमनेरी करता सरेराश ओवशो जीव चौक्स जीवन मृत्यु में घना परिबड़ों संकड़ेला होता है पण आ व्यक्ति जीवन काल घटाड़ी शेन के डाबी बाजू नबड़ी जगह है आग पड़त न रहू ए हमेशा जमी बाजूज